جئت بهذا الفيديو لاقول لك شيئا واحدا ربما لم تسمعه من قبل وان كنت كذلك اعطني اذنك الوجود ان وجودك في هذه الحياه لم يكون وجودا عبثا او فقط حلم وتحقق بل جئت لغايه عظيمه وقويه وهي النجاح نعم ايها المشاهد كذلك فما الغاية في نظرك؟ هل هي قد ساعة في تصفح السوشيال ميديا من دون أي هدف؟ طبعا لا. جئت لتنقذ نفسك من غريق الفشل، لتنير العالم بضوئك السحري، وتترك لمسة تحير العالم. وذلك بخلاصة أن وجودك هنا هو النجاح. يقول أرنولد كوتينجو، بالنسبة لي، الحياة تدور حول الجوع المستمر. إن على الحياة ليس مجرد الوجود، بل المضي قدما. الصعود، الإنجاز، الغزو. ومن المهم أن تتذكر دائما أيها الثري، أنه لا يمكن البقاء في دورة موجودة فقط من يوم لآخر. ولكننا بحاجة إلى رؤية لجعل حياتنا ذات مغزى. قبل أن ننهي الفيديو، إن كنت من مشاهدي هذا الفيديو التحفيزي، الشكر الخاص على إعطائنا مدة من وقتك لمشاهدة أول فيديو لنا لا نعلم إن كانت هذه القناة ستحقق عدد من المشاهدات أو الإشتراكات. ولكن الأهم من ذلك أن تكون رسالتنا واضحة سرعة ذات عربية تستحق المجد والعلو. وتذكر دائما أنك قاضي على الوصول إلى القمة كيفما كنت لأنك تستحق أن تكون سعيدا. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى أننا ننتظر تعليق. وإن أردت مشاهدة متى هذه الفيديوهات وأكثر، فكن أول مشترك. بك.